دكتور دعني اصدر اليك امرا او احدثك بامر الان هو أنه حينما تمت دعوه المحامي او المستشار الاستاذ احمد عبد ماهر للمناظره وتم اختاره بان المناظره من فضيلتكم او المناظر فضيلتكم لم يوافق على المناظره اسمها تمت الدعوه اسمها لا يجرؤ وبيتابعنا الوقت لا يجرؤ, الوقت آه لا, يجرؤ لا لا لا مش لا يجرؤ لا يتخيلها مناما مم. لا يستطيع لا مم. يستطيع حتى التفكير في ذلك ومرة أخرى من باب فرض المصداقية الأكثر <تصفيق> التي لطالما عهدناكم بأن نكون أكثر احترافية واحتراما لعقلية المشاهد الكريم ندعوه للمناظرة هنا على الهواء مرة أخرى ودعوه للمناظرة أو الرد حتى هاتفيا إن أحباب ذلك او اراد التدخل هاتفيا. دكتور محمد هذه الحلقه فيها من الامور الكثيره والكثيره ندعو الساده المشاهدين ايضا متابعه الحلقه عبر خدمه البث المباشر. دكتور حتى لا تهمنا الوقت والحلقه فيها كثير وكثير مما نحتاج الرد عليه. في بدايه هذا اللقاء دكتور رهان بمليون جنيه على امر ما. م. نتابع المده الفلميه دكتور تفضل كي نقوم بالرد. سنسمى المده الفلميه رقم اربعه. تفضل قالوا النبي وحي من السماء خلاص يروح يشرب كل يوم الصبح يشرب كوبايه بول ابل مع السلامه. لانه ده وحي ما لك ما وينطقوا عن الهوى هو قال وحي قال ان بول الابل وحي خلاص وخليها وحي يبقى خليك لحالك وانا قلت لهم قبل كده انا على فكره كتبت شيك بمليون جنيه في مره من المرات وقلت لهم انا حسبت لكم ان البخاري غلط. ادي شيك بمليون جنيه وكتبته وكان في قناه التحرير. وكان على جنبي واحد من اللي هم بسم الله ما شاء الله اللي بيقولوا حلق اللحيى حرام على انا مرتكب الحرام دلوقتي ف فال... وقلت له مليون جنيه لو اكلت السبع تمرات اللي بتقول ان النبي قال عليهم ما بيتفتروا على النبي بيفتروا على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم من تصبح بسبع تمرات من عجوه لم يضره سم ولا سحر في يوم هديك نص نص نور بتاسيوم وخد السبع بلاحات من اي حته انت عايزها وادي شيك بمليون جنيه اهو وكلها وتبقى عشان تبقى فضحتك بجلاجل وتبقى ضحيه البخاري وتقول لي الرسول قال بتنكر حديث الرسول؟ لا يا اخويا ما بنكروش ادي مليون جنيه و, و, و, و انت. مليون جنيه. دكتور كما تبعنا الان يعني هذا هذا الرهان دائما ما يكرر في قضايا عده متبينه في مثل هذا الطرح وفي اطروحات اخرى كانت ايضا على حد قولي في قناه التحرير وبعض المنصات الاعلاميه التجاريه. وقضية الزوج والزواج والمرأة التي توفى عنها زوجها وزوجت بآخر الأحناف قالوا كذا والمالكية قالوا كذا والأحناف قالوا أن الولد أو الأولاد ينسبونها الابن الأول إلى غير ذلك من هذه الأمور دكتور دكتور ردكم على مثل هذه الأمور التي دائما ما يراهن فيها وطن فيها الحمد لله وكفى وسلاما على عباده الذين اصطفوا وبعده وطبعا كنت أتمنى ولما قلت على قناة التحرير كذا وعملت الشيك الشيك ده كان بيقول إيه فتح كتاب بيدرس في جامعة الازهر وجاب كتاب الفقه على المذاهب الاربعة وجاب مسألة وقال أهو أبو حنيفة بيقول أبو حنيفة بيقول ولو عرفتوا تردوا عليا في شيك بمليون جنيه أنا كنت أتمنى أن يعني يعرض هذا على أساس الناس لأن الرهان على هذا لما بيقول إن واحد تزوج بامرأة ثم غاب عنها فترة فتزوجت بغيره فأنجبت أولادا فلما عاد يحكم لها يحكم له بالزوجة وبالأولاد بالزوجة وبالأولاد مرة ثانيه على سبيل السرعة هو المسألة اللي راها بتقول أن زوج خلاص غاب عن زوجته مدة بعيدة خلاص هي تزوجت بغيره أنجبت أولادا لما عاد يحكم له بالزوج أو الأولاد رغم أن الأولاد من الزوج الثاني قال لك شيك بمليون جنيه للي يعرف يرد عليها بدي أنا بقول له بقى يا أحمد يا عبد يا ماهر أنت أصلا ما تعرفش أي حاجة في أي حاجة ولا قرأت وإن قرأت لم تفهم وأنا على استعداد قدام الناس كلها أسألك في أبجديات العلم الشرعي أنت وربي وربي لا تفقه حتى المصطلحات. انت الشيعه بيبعتوا لك الحاجه وانت تقوم مفجر الشبهه وانا هثبت لك ذلك، لكن تعال في المساله دي خليك رجل لما بتقول مليون جنيه انا هحرق لك كلامك بس لو انت عندك رجوله وشجاعه ادفع المليون جنيه لاي مسجد ادفع المليون جنيه لاي مسجد. اول حاجه اما نحب نرد عليك بنقول لك المساله دي نشوف الامانه العلميه عندي من كلام الامام محمد ابن الحسن وهو من اكابر الحنفيه في كتاب بدائع الصنائع طبع دار الكتب العلميه الطبعه الثانيه 1406 هجريه 1986 ميلاديه الجزء ثلاثه الصفحه 215 م. م. 215 نعم عايز اقول لك اول حاجه عشان تعرف انك مسيكين مسكين فها ظلم وأنا كنت أتمنى أتمنى إن كان شيخ الأزهر يرفع عليك قضية للنائب العام. أول شيء لأنك طعنت في الإمام وطعنت في الأئمة الأربعة وطعنت في الأزهر وأنت لا تفقه. أنت لا تفقه. أول شيء بقول لك هذا اجتهاد من الإمام محمد بن الحسن من الأحناف وهذا الاجتهاد ليس ملزماً. يعني لو أنت دارس فقه أوه. وفاهم في الفقه لا. هتعرف دي ده مجرد اجتهاد من الرجل ده لكن الاجتهاد ليس ملزماً. ثانيا لما انهلت على أبي حنيفة بالطعن والكلام وتقول ابن أهو كلام أبي حنيفة هذا ليس من كلام أبي حنيفة وهذا ليس قول المذهب على الإطلاق يبقى مجا فرق أهو أول حاجة ده مش كلام لأبي حنيفة لا. اثنين ما هوش كلام المذهب على الاطلاق، لان قول المذهب في ذلك غير كده تماما، لكن اجتهاد لفرد واحد واجتهاد غير ملزم لان المساله صارت شذة نعم. بالنسبه لاجتهاده مش كده وبس هذا القول يا احمد يا عبد ماهر غير ماخوذ به في الفقه الاسلامي غير مأخوذ به في الفقه الاسلامي غير مأخوذ به في الفقه الاسلامي هو يقول لك طب الأزهر بيدرس دول وشوية شويه البتاع اللي انت عارفه دول الازهر عشان احب اعرفه الازهر بيدرس الراي الراجح والمرجوح والشاذ مش كده وبس وبيدرس الفرق حتى الفرق الكافره والفرق وبيدرس الالحاد ليه؟ علشان يعرف طلاب الازهر اللي ائمه المستقبل كيف يفندوا هذه الاراء ويردوا عليها عشان لما يعني. يتعرض على الازهري المساله دي بتاع محمد بن الحسن يقول دي مساله شاذه ليست هي على الاطلاق لابي حنيفه وليست هي للمذهب على الإطلاق وهي من المسائل الشاذة يبقى الأظهر إن مدرش المذاهب الم... الأقوال المرجوح وإن مدرش الآراء الشاذة وإن مدرش الفرق الضلة وإن مدرش الإلحاد أن لأئمة المستقبل أن يعرفوا هذه الأمور حتى يجيبوا عليها نعم. وحتى يعالجوا صدور الناس نعم. وخلي بلك معين نعم. محمد بن الحسن لما اجتهد في هذه المسألة اجتهد بناء عليه ايه نعم. هذه المرأة،, المرأة تزوجت الزوج الثاني بدون إذن القاضي لا. يعني بدون علمه مش كده بس وهذا الزوج تم لما تم الحكم عليه بالغياب المطلق أو بالوفاة غير يقيني على الإطلاق لا. لأن الحاكم ما أقر بذلك لا أقر اللي بيقود أو المسؤول أو التنفيذي عن ذلك لم يقر بالغياب المطلق لهذا الشخص إذا هو في حكم من غاب لكن لم يفتقد نعم. لا بموت حقيقي ولا بغياب نهائي نعم. ولا بغياب نهائي. نهائي يبقى في الحالة دي صار الزوج الأول في الأحكام الشرعية زوجا له لأنه لسه لسه ما ماتش هو زوج م. إلى أن يحكم القاضي خلاص أو بأنه خلاص الغيب بتاعته دي خلاص ما عندش رد ويحكم لها بالطلاق او الحاكم يحكم لها بالطلاق طيب لا القاضي حكم ولا الحاكم حكم لها بالطلاق م. يعني ما تمش الحكم بالطلاق اذا هي على ذمه الاول ام لا نعم على ذمه الاول على ذمه الاول, ذمة الأول. محمد بن الحسن كان اجتهاده ايه ابن بقى الولد للفراش بما انها على ذمه الزوج الاولاني هي زوجته نعم واي ولد يبقى على فراش الزوج الاولاني م. هو ابن الاول م. لكن المساله شاذة ليه؟ لأن المرأة هنا عندها إقرار والجيران ومن كذلك أنها تزوجت بالثانية, بالثانية أو بآخر ولذلك م. صار صار الأمر اللي هو الذي قام عليه اجتهاد محمد بن الحسن أمر, أمر شاذ أمر شاذ لذلك المذهب الحنفي لم يعتمد هذا القول على الإطلاق لم يعتمد هذا القول, هذا القول على الإطلاق إذا حينما يعني نتصدر لمحمد بن الحسن له عذر محمد بن الحسن ما كانش لسه عنده الطب يتقدم بهذه الصوره ولا هذه الامور مع احترامي وصلوا العلم التقني بهذه الصوره ده كان زمان بعضهم يقول ان المراه بتحمل لمده اربع سنوات وكان م. هذا ظنا م. العلم اليقيني التجريبي لم يكن عند هؤلاء القوم على الاطلاق م. فلذلك بناها على ماذا حكايه امراه المراه هذه اهي اهي لم تطلق من زوجها لا من قاضي ولا من حاكم ثانيا ولدت الاولاد على الفراش الاكثر من ذلك ان مده الحملة ممكن تطول الى اخر هذه الامور لكن بوجود شخص اخر حكم بالشذوذ الحكم نعم. محمد بالشذوذ وليس هذا دكتور راي الاحناف كما هو قال انا عايز انا رأي رأي عايز ملخص كده نعم. اول شيء هذا ليس قولا مأخوذ به في الفقه الإسلامي م. اثنين م. هذا القول ليس لأبي حنيفة ثلاثة م. هذا القول ليس معتمدا به حتى عند الأحناف م. أربعة هذا يدرس على اعتبار أنه شاذ م. والأزهر لا بد وأن يدرس الراجح والمرجوح والشاذ والإلحاد إلى آخر هذه الأمور حتى يعلم أبنائه أن هذه الأمور محكم لها بكذا وحتى يرد على الامور الاخرى كالشاذة وعلى الفرق الملحدة الى اخره وبعدين الازهر لما درش الوقت الاراء الشاذة مع احترامي ام جاي واحد زي ده راميها على الشاشه طب مين اللي كان هيعرفني ويعرف الاخرين الا ان الازهر ياتي بهذه ولد راي شاذ الفرق بيني وبين احمد عبد ماهر ايه احمد عبد ماهر يمطالع كده على القنوات لفاهم ولا عارف ولا ولا يضرب اي شيء في أي شيء ويدب الفرق عند انا لا انا رجل ازهري <تصفيق> انا رجل دارس فيق فما باجي مبين له ان المساله دي كذا انت طعنت في ابي حنيفه انت محتاج الوقت عقوبه طعنت في المذهب الحنفي انت محتاج عقوبه لانك افتريت طعنت في المذاهب الاربعه انت افتريت مش كده وبس لا وطعنت في الازهر ونسيت او وجهلت ان الازهر لابد وان يدرس ذلك نعم يبقى دي المصايب المليون جنيه بقول عليهم دول نعم. هل احمد عبد ماهر يعرف يطلع مليون فلس مليون مليم حتى البر خيرية م. انا بقول له يا احمد يا عبد ماهر انت رفضنا انا بذنب انا بقول لك كلمة أنا نسألك والله ما نسألك الا في ابجيات الدين الف باء ألف طب انت راجل الفاقر الشيء لا يعطيه انت بتعرفش الف باء في الاسلام انا لك ان تتكلم وبعدين خلي بالك احمد عبد ماهر ما بيقراش اصل الشعب له وانا عايز اقوله حاجة وعايزه ينكرها الواتي وانا خلي الشعب يطلعوا الحلقة لما اتصل علي على قناه الخليجيه من قبل واثنى ويا اسد السنه وكيت الى اخر هذه الامور ثم قال انا بعتذر اني مدحت في الشيعه وان يعني كنت باخذ علي كذا ما كنتش اعرف عن دول كذا ثم هاجم الشيعه يقدر ينكر الان يعني ممكن في ناس كده بتبقى ايه دي خرجت بقى من احمد عبده في ناس ممكن تلاقيه الصبح شيعي الظهر ملحد بعد العصر زنديق المغرب قرآني بعد العشاء الحكاية يعني شرب ما يبيت ما أنا قلت خرجت من أحمد عبده ماهر فيه ناس